Atacuri în valuri la adresa lui Iohannis. Predintele, criticat dur de PSD, după ce i-a cerut demisia lui Dencil, nu ne întoarcem în epoca Besescu. Decizia lui Claus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dencil a fost aspru criticat de liderii coaliției. Eugen Nicolicea îi transmite lui, ce cererea nu va avea niciun efect. Această cerere nu va fi urmat de nimic. Ce se va întâmpla dacă azi doamna dencilia ar cerei preedintelui demisia? Celor care habar n -au ce dacă se cere demisia cuiva, ea nu trebuie să fie depus, la ea iner. E clar cererea la ea este proastă, dar nu ne întoarcem în epoca lui Traian Besescu, pentru ce Traian Besescu nu fece asemenea gafă. Nu are nicio atribuie se cear de misii, scrie în constituie, a declarat Eugen Nicolicea, la Antena 3.